Ja pozvem na scénu aj kapelku, alebo teda skupinu krúžok, ktorá pôsobí v rámci svojich aktivít spomínanej súkromnej spojenej školy v Kešmarku. Volajú sa Termy vody. Mladá duša. Toto sú krásne kočky, nech si predstavíme, ale Kolomára poprosím, aby prišiel ku mne, aby bol taký láskavý, kým sa teda pripraví s údobným doprovodom Miloš. Goman, ty v tomto kružku spievaš, tancuješ, hraješ na nejaký údomý nástroj? Ja iba spievam a brat hria na klavisi. Uh, čo nám povieš o tej tvojej vašej škole, ktorú tam teda navštevuješ? Čo sa ti na nej páči a čo sa ti na nej nepáči? Tak iba, čo sa mi na nej páči. Aha, takže páči. No dobre, tak daj, čo sa ti páči teda? Takže ja som už pomalý na škole 10 rokov. Bol som tam... Oža, poďka, máš rokov? 30? 7. 27 rokov a... A pôsobím tam ako majster odbornej výchovy pri Krajčíromu. Skončil som tam Krajčíra, kaderníka. Zrobil som si nadstavové štúdium a tento rok som skončil doplnkové pedagogické štúdium. Dobre, ďalšie tvoje ciele? Moje ciele pokračovať dalej na škole. Ďalších 10 rokov, dobre, to už vieme. A venovať sa rómskej komunite, to je môj sen. Ukázať Rómom, že škola je dôležitá a že bez školy sa nedostaneme k normálnemu zamestnaniu, ako by sme mali robiť. A ja verím, že to, čo som dosiahol v živote, je kvôli tomu, že som to chcel a hlavne kvôli tomu, že ma dotlačila pani riaditeľka. Ja nemám slovo. Yeah. A je Lucia, takto sympáťačka od ľudská ahoj. A je Honál, pozrite, si krásny úsmev, tak nám niečo povedz, prosím. Dobrý deň. A, viete, čo mi povedala? Lúcka mi povedala, že keď mi dáš nejakú otázku, ja pôjdem preč. Ale vieš, čo je super? Je super to, že stojí tu a niečo nám povie, tak čo nám povieš? Ešte raz vás pozdravujem srdečne. Takže som veľmi rada, že tu môžem byť a o, taktiež o, v rámci o, našej o, Súkromnej spojenej školy vám chceme ukázať náš o, Bohatý pestrý kultúrny ronský program. Tak, toto bola Lucia Krajňaková, krúžok Termy Vodí z kešmarku a tento priestor, nech sa páči, je vás. Oh, buddy, no, dicky no, dicky no, dicky no day Oh, buddy, no, dicky no, dicky no day is <laughs> any